Kaixo denoi, ongietorri ezagutu zure eskubideak izeneko atalberri hontako lehenengo bideora. Lehenengo bideoa da, igual azkenengo nengoare bai, ez dakit ikusiko du. Bueno, atitulon ikusiko zenuten bezala, bai, poliziak egiten duena grabatu dezakezue. Hori da esaldia, hori da gaurko gaia, eta orain, azalpenak. Ez naiz noski lehenengoa oniburuzitze egiten, baina oso gai importantea iritsa zaitenez ez, ba, ondo dago gogoraraztea. Poliziarekin tentsio momentuak daudenen, ba, manifestazio baten parte hartzen a idianekin istiluak gertatzen diantean edo oso ondo zehaztu gabeko zerbait egindun herritarren batekin arazoak dituztenean, oso ohikoa izaten da hori dokumentatzen ari da pertsonaren aurka oldartzea polizia, ez? Ba, e, argazkiak ateratzen edo grabatzen ari danaren lana oztopatzen saiatzea. Batzutan zerbait fisikoa izaten da, ez? Ba, eskuan daukana paretik kendu nahi izatea, bultzaka, kolpeka edo alden moduan. Baina beste batzutan, oztopatzeko modua izaten da, agrabatzen ba, ari denari esatea ezin duela bere irudirik hartu, ez zabaldu eta horrekin lotutako mehatxuak botatzea. Ba, bueno, berriz esango dut. Bai, polizia grabatu dezakezu. Eta oso importantea da hau ondo barneratuta eta oso argi eukitzea, ze bestela zumareatzeko erabiliko dute. Saltxa baten erdin zaudela, polizia batek hartuko zaitu, eta esango dizu ez dakitze legeren arabera edo ez dakitze artikulutan esaten denaren arabera ezin dezula bere irudirik hartu. Eta nola, autoritatearen figura den eta zure oso gainetik egongo balitzu bezala itz egingo dizun, despistatzen baldin basea mareatuko zaitu. Horregatik, berriz. Berdin dio zei puin kontatzen dizun. Bai, polizia grabatu dezakezu. Eta ez, ez daukazu medio batetarako lanean ari den kazetari bat izan beharri horretarako. Herritar guztiek daukate lan publiko bat egiten ari dan polizia grabatzeko eskubidea. Eta ni gaituko nuke, bete beharra. Ze askotan ikusi dugu, poliziaren jarduerak grabatzeak sekulako balioa izan dezakela baberaien gehiagikeriak salatzeko garaian, ez? Ze bestela, beti da, beraiek esaten dutena, zuk esaten dezunaren aurka. Eta hor, badakigu zeinek irabazten dun. Hau harri utzita, beste galdera batzuk ere, agertzen zaizkigu. Adibidez, poliziak kendua aldit grabatutakoa ba, erabiliteten txartela edo kamara bera edo derrigortu nazake bere aurrean grabatu duten hori borratzera? Ez, hortarako epaile baten agindua behar du. Baino identifikatu nazakete grabatzen aitzea gatik? Bai, hori bai, eta seguruna identifikatzen bazaituzte esango dizue ba, grabatu dituzun irudioiek erabilera edo zabalpen okerra izaten baldin badute ondorioak izango dituzula. Bale baitz egin dezagun oni buruz. Zertatzen da grabatutako irudien edo ateratako argazkien zabalpen eta erabilerarekin. Ba hemen aipatu beharko genuke Ego Euskal Herriko kasuan behinzat, erritarren segurtasunerako lege famatua, mozal bezala ezagunagoa. Lege honek esaten diguna da, grabatutako irudioien erabilera okerra egin gero zigortuak izan gaitezkela. Guk grabatu eta zabaldutakoak poliziaren edo bere familiaren segurtasuna edo polizia operazioaren harrakasta arriskuan jarriko balu arau ustea litzateke. Eta kasu hortan, poliziak zehaztu beharko luke zein moduko konkretutan jartzen duna arriskuan. Hau da, ez danaikoa esatea, bai, bai, arriskuan jartzen du. Eta Iparra Euskal Herriaren kasuan, oaindala hilabete batzuk, polemika desiente gontzuan segurtasun horokorrerako legea onartu nahizalako eta batez ere bertan agertzen zen hogeita laugarren artikuluaren inguruan protesta desiente gontzuan Iparra Euskal Herrian eta Frantzia osoan. Gutxi gora bera, esaten duenaren antzeko zerbait esango luke hogeita laugarren artikulu horrek. Oaingos hoi da egoera. Ez dakiten bendikan ilabete batzutara ze gertatuko dan prozesu guzti horrekin, baino gaur gaurkoz behintzat, Olaxe. Gainea Frantziako poliziaren baitako barne dokumentu batzuk ere badaude hau berresten berrestendutenak. 2017ko bat dago adibidez, oso argi esaten duna izenburuta guzti. Jartzen dau polizia espazio publikoan lanean ari naizela nere buruak grabatzea debekatu dezaket eta erantzuna oso argia da. Ez Hau guztia esan da, nire ikuspuntu edo gomendio pertsonala da, bai, grabatu polizia beti, baina zabalpenari dagokionez, zabaldu aurretik hartu tartetxo bat pentsatzeko. Batzutan oso automatizatuta daukagu, grabatzen deguna bere ala teinolako filtr gabe zabaltzea. Eta nahi, komenigarria eta interesgarria irutzen zait, tartetxo bat hartzea pentsatzeko behintzat. Grabatu deten hortan aurpegirik agertzen da? Agian, segurugoa izan daiteke bai alde batentzat, zein bestearen tzat, aurpegirik nabarituko ez den modu batean, zabaltzea, bere alakotasunak izugarrizko garrantzia du edo hartu dezaket, tartetxo bat pixka bat pentsatzeko. Igual identifica tu insightuste grabatzerakoan eta bildurramaten dizu zabaltzen baldin badezu horrek ondorioak izan ditzaken edo ez. Bueno, kasu hortan iruitzen baldin badazu grabatu dezun horri esanguratsua eta garrantzitsua dela, ba harremanetan jarri zaitezke grabatu dezun hortan e, agertzen den pertsonarekin edo zuzenean errelazioa daukan pertsona edo antolakundearekin. ba beraiekin komentatu dezakezu, esan dezakezu adibidez, hori grabatuta daukazula eta zerbaitetarako beharko balute, ba hor bueno, dago beintzat. Argi dagoena da, poliziak egiten duena dokumentatzea oso garrantzitsua dela. Bestela ere, sobran daukaten autoritate eta impunitatea pixka bat behintzat mugatzeko tresna izan daiteke. Eta horreisegatik saiatzen dira inbeste oztopatzen. Esan bezala, hau argi eukitzea oso importantea da. Ze eguera tenso baten aurrean, zure eskubideak argi izateak, Prepotentzia prepotentziaz egingo eta prepotentziaz tratatuko zaitun poliziaren aurrean segurtasuna ematen du, eta tentsio guzti horren erdian segurtasun pixka bat sentitzeak asko balio du. Baina honek ez du esan nahi, hau argi izateak ere arazoak desagerraraziko ditunik. Hau teoria da, gero praktikan denot dakigu legearen defendatzaile zutsu horiek nola jokatzen duten askotan. Ordun. Hau argi eduki, baina ez izan inusentea. Ez utzi mareatzen, baino bizko horribili bukatzeko informazio kajatxon utziko dizkizuet lotura interesgarri batzuk ba hemen landu ditu danak sakonago beidatzeko eta lege kontuak ikusi nahi balin badituzue ba erresago izan dadin. Eta bideo batzuk ere, utziko dizkizuez, ba, badago bat adibidez aiaraldeak ateratakoa oaindala gutxi ertzaintzak tu bazexeko lan gatazkan, zentzu honetan izan duen edo izaten ari den jarrera salatuz. Eta horretaz aparte, oaindala urte batzuk hainbat eh, mediok elkarrekin ateratako bideo sortatxo bat ere bai, grabatu polizia izena duna. Eta bukatzeko bi eskerrik asko eki herremundek ikazetariari, Iparra bai, Euskal Herriko informazioarekin laguntzeagatik, Eta, aratzez tomari, e askatasun kolektibuetarako abokatuak taldeko kideari, ba, gidoiarekin ere laguntzeagatik. Eta da dena gaurkoz, eskerrik asko bideo abikustegatik, eta hurrengor arte. Aio. Pues le digo que yo, como persona física, me acojo a mi derecho por el Real, por el Real Decreto de Protección de Datos, que no me puede usted grabar, de acuerdo? Ese te puede, eres un servidor de trabajo público, te puede no, grabar cuando estás trabajando no, en la calle. No, no señor, por el, por, el Real, por el Real Decreto de, la prote Uy, de Protección de Datos de 25 de mayo.